Калібри летіли у західному напрямку і інформація про два вибухи надійшла з Хмельницького від голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Про ситуацію в місті розпитаємо нашу кореспондентку Тетяну Сивоконь. Тетяну, вітаю. Як Хмельницький пережив ранкову атаку? Чи є дані про постраждалих людей, пошкоджені об'єкти? Вітаю. Недобрий ранок, звичайно, на Хмельниччині. В нас, за інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, два прильоти саме у місті Хмельницькому. Хочу сказати, що ще не минуло три години після прильотів. Отож, детальну інформацію я не маю права оприлюднювати. Все, що можу сказати. Ракети влучили в одному з мікрорайонів. Є постраждалі будинки. Тут дуже пошкоджено будинки: вікна, двері, балкони. Також є поранені. Це, ми говоримо про цивільних людей, дві людини госпіталізовано. Щодо ситуації в місті, на місці події зараз перебуває мари Хмельницького Олександр Семчишин. Пане Олександре, детальніше, що можете сказати на цю хвилину? власне, чергова терористична атака на Хмельницький. Є три пошкоджених навчальних заклади є близько 10 пошкоджених багатоповерхових житлових будинків, десь пів тисячі вікон балконів знищено, пошкоджена частина техніки, пошкоджений один приватний транспортний засіб. Ну і дійсно маємо двох поранених цивільних осіб. Поранення незначні, життю людей нічого не загрожує. Вразі працюють ці комунальні служби, ДСНС усуваємо всі, власне, наслідки терористичної атаки. Світло, вода, тепло є Тимчасово в окремих мікрорайонах ми Тобто з превентивною метою було відключено електропостачання, але воно вже зараз заживляється. Тобто комунальних послуг з них проблем не буде. Світла, вода, тепла, буде обов'язково. Щиро дякувалися так у прямому ефірі ексклюзивно. Нам прокоментував ситуацію після прильотів мер Марк... <плес> Олександр Семчишев. Від себе можу лише додати, що люди, які постраждали, це звичайний чоловік, який їхав метроавтобусом і також отримав поранення. Ну і жінка, яка була перебувала у власному помешканні. Тут наразі працюють всі комунальні служби. Досі працюють ДСНСники, Вже почали склити віт на людям. У нас сьогодні дуже недобро ще й погода. Пориви вітру до 25 метрів за секунду і дуже зимно. Тож намагаються якомога швидше закрити вітна. Деталі будуть відомі згодом і е, ми будемо повідомляти, а ми залишаємось на місці події, аби першими дізнатися усе. І на цьому концію Люк, передаю слово до студии.